تا قولي السميه السميه شنو يسمي يسمي سميتك؟ عمر عمر تحياتي لك السي عمر يا لقيت لقيت هاد الكليه باغي تهلا فيه. أييه. بغيت تعثقو ما عليكش، الله إلا هادي هي الانسانيه تحياتي لك ولد السي عمر. وكاين صهد مشو مسكين صغير. ياك غادي للدار تهلا فيه. أم. نتا عمر كيفاش قلتي ليا؟ اللي ما كيعرف؟ بنادم ما كيعرفش القيمه ديال الحيوان. أها هذا حشو ياه هذا وفي. كاين شي انسان كدير فيه الخير وزينه كروياك؟ هذا إلا عليك الدار اه يجبدك من تحت الله اكبر كاينه إلا لقاك رايبه عليك الدار يجبدك الحيطه يجبدك الله إلا كاينه حييتها لك ودي عمر بصحتك يلا يجبدك من هذا راه كيجبدك يجبدك اطلق عمر تلق يحميك هذا الروبوني اطلق انا راه هذا يحميك تيليفون بيدي يحميك يا مسكين باقي ربك سيئه هاي سهلها هاي سهلها هاذا هاذا هاذا هاذا هاذا هذا في هاذا هذا. هاذا هاذا هاذا هذا هو هاذا في هاذا هذا هو في, في غير روتين يا مالك صع تاعك غير روتين مسكين حاله اخاي تروح يا راه قيطوه هنا قدام حيط اوناتي لقيتيه تحت شي خيط؟ غير في الشجرة. غير في ايه. ايه. داخل تحت. الله. وش شحال ديال يا يا الله الله الله الله الله الله الله الله يوم والله. ولكن هذا هو الضروري وخلي هذا هو انظر انظر الى هذا الضروري انظر الى هذا الضروري هذا الضروري انظر الى هذا حاجة أي هذا حاجة الضروري الله الله ضروري صافي ايه ضروري. <تصفيق> <فرق غادر> <تصفيق> <كحير. تصفيق> لا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 ماذا يفعل هذا هو الزيت، هو الزيت هيك. في الزيت؟ هذا هو من تحت هذا في هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا اللي غازيت الروم اه لا الروم الزيت الروم دهنو بحالك من التحد ديال اه صافي ما يبقاش يدور به هذاك ومنهم قديم كلشي هنايا البلايص هنا الزيت غادي نشدو من بين حت... لا دير لي داك الزيت بعدا هو الاول حتى يخرج منه هذاك سميتو عاد من بعد اللي لا بغيتي ليه ولا شي حاجه باقعه شانطيك ما شا عارف خالف. مالك ما ليك السي عمر تحيه سيري راك سوت يا عمر <تصفيق> الله عليك صح صح ايمان رحم الله عليك اثبتني الطلقه ديال الميكا عكفاتك الله يهديك دابا درتيه هنا في الميكا صافي غتتي دابا للدار هذه <تصفيق> <الله> نديرها يلا سير السيعمر الله يمان <تصفيق> خليك للدراسه اه دابا منفس من هايا هي سير السي السيعمر الله يسر ليك لا مامي صحي يسرك خير أيوة كثير هذا والله الله فيه قدس يا عمر اشوف تلسينه ان شاء الله ونجوت و نشوفو قداش ولا زين يا الله الله يسرها عمر والله يحفظك عارف اللي كاين والله الله يحفظك بارك الله فيك قدس يا عمر طرات صاف. الوقت مولاك قول دا راه عمر تاخوري صافي الله يحفظك قول له عمر تاخو سبيطار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 ####يا غتهلا فيها السي